أه بكم يا مجد يا قبل يا مجد يا مثلا يا مجد يا مجد يا مجد يا مجد يا مجد يعني نخوف البكالوريا بعد نختير باك شنو كيبقى لك بالطبع كان حلم بالليل كان حلم بالليل كان حلم الشيء كحسب شيء حاجة لايس احد الآية من خلقين بالليل فاش كنتسمع القرآن كنزير ايوه طيب كتسمعي القرآن وش أي صورة لكن صورة معينة كذلك؟ ايوا أه... أيوة قد قد لي. أه. من الناس وكنت أه من الآن. أه... كنت إلى الآن مع الاصدقاء مع الناس ودك شيء عندك احلام بالليل هي في نفس المكان طيب فهمت طيب. حناش انا, جابني. أنا حمام أنا وياه، مي شي حاجة بشكل بحال حلع. هي... فش... كنت كنت <تصفيق> <تصفيق> الليله ديالها حلمت فيها؟ لا في الصباح فاش نسيت نعم ذاك النهار كانت مهجوره فيها كانكم شتو البصيره اللي هما مستقرين فيها مش في صافي واحد ذاك خدم دار بوجيه يعني جا بقى خدام مسكين تل وحده الليل. نعم. ملي قاعد دينا داكشي ومشى، هادشي قبل عيد الكبير. نعم. ها. آه هاد واحد السيمانه الدراري ولدي قاليا رانا دوشت وما داش، عندي دوش الفوق ديالو. مشي انا خوه، خوه. انا اتصلت بهذا البلومبي قلت يا ودي شوف المشكل، قرارا جديده كلشي جديد. وفعلا هو اللي نيجي ملي جا قاليا ودي مع اللي جات هنا، حيت حرمنا، راه دار شوية بصلانه وخلاها. يعني هادشي خاصو يتسرح فعلاً سرحناه قعدو بشخص يخدمو داكشي وداكشي دابا مزيان اختصار غادي أنا نصو قاليه ودي انا الطبيب المعده متى هادي وما تخلص ليه وخرج ليه ريال ديال الدواء استعمل داك ما هو هو بيه قالي أودي ديك الدواء مداريا وقالي صيفطو لي في البلاد نشوف واش الدواء هو هداك نيت صيفطو لي قالي الدواء هو هداك ولكن كملو السيد كملو والو عاد ما زاد الضر خلى داكشي مع المناسبة ديال العيد كيف شي وعيد في البلاد مني مشى شافو شي فقيرات ما عندهم واش عندنا والله أعلم أكيد غنشوف منين يجيك على من آه، <laugh> واضحة واضحة واضحة لأن دبا شوف الدار مسحورة قديم والمحل التجاري مسحورة قديم وعدكم تعطيل الجن كيسكن كيعمر البيوت وخصوصا إذا كانت الدار كبيرة كيقلب على المكان لي هو مكيكونش فيه الحركة مهجور خاصة إذا كان حمام كاين التواليت وكاين واحد البيت وأنا شخصيا دابا خمس سنين مكنطلعش تبقى خمس سنين منطلعش راس هاد السيدة لي الكيدات ما كتش تعير هي ديك ديك اللي جالاتك مشاوين داك الشيء هي قالت لكم تذبحوا وتحي داك تجيب هذيك ماشي تحيا اللي كيطلب الذبيحه داك ساعة صحيح ما ما يضروك لا ينفعوك اه شوف خدي دابا تشوف مخصوم دارت تحصنوها او تقوافه طيب الزوجه شنو كتحكي لي كلشي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل هل لا، ان من اجل احلام أهلا أهلا ما ما هنا يا مثلا ما كتبغيش تشوفني انا كاع ما كنشط على الديفو كوير كانت ما كانت ما كتطلعش يعني كطلع غير بزز نقولوا مثلا بالخوف هي لي سدات شي هي اللي سدات هكذا وما حليتوش وما عرفاش شنو في داخل فيه شي حجرات بتولي انا شنو قض لك هذا الشيء اسولكم شنو قض لكم قال لكم حطوا في المحل بخروا الزيوت ما بخرش هاه بخرص بعيام حطوا في المحل يعني بغيت تعالج. شوف ماشي لا قبول ديال راسك زعما هذا الشيء. قبول ديال ديال راسك كاع. يقول لك اياه. ياه ومن كنحكوا على الناس. ودي... كاين واحد الخاتم تاوبت. هنايا طيب. شوف اخي الكريم الامور اللي كنسمع دابا ان الدار فيها الجن ومادام الدار فيها الجن رئادي الناس خصوصا. إذا كان جن سواء كان معمر بلا بلا لم يكون مرسول من طرف واحد يعني ساعة طرف يأذي فما ظنكم أن يكونوا فاجرا كفارة بالذبح الدم والمصلتين إنكم على يعني يقين الحرب الخفية كتسمى الحرب الخفية يبدأ مثلاً الريا تعطيه شوية بشوية الابن تعطيه بشيء توزع وشتك تعطيه بشيء الرزق عايشين وعايشين وصافي وربما تنك عايشين كتبدا تقل تاهي. يا دابا جيت دابا أنا ما تقريبا. واحد في وحدة. في أنا الفوق بيتو عندي مثلا معايا ولكن ما تبقاش معايا ما تدخلش معايا داك البيت ملي كتدخل داك في البيت اللي أنا وأنا هاد السيدة اللي جات معا جات دخلت دارت معا دخلت دارتها وقالت السلام عليكم هادي نقول لها بل ويا من أنا مني جات دخلت كانت آه بحالا خدعتني قالت لي ولدي راه كاينين واحد الجنة ديال القبيلة ديال القبيلة إيوا ومقابلاني غير أنا, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا ديك ولكن يجب من يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان هذا ما كتبش الله ما هذا المكان ممكن ان عادي، هذا ممكن ان يكون هذا ولكن ممكن ان يكون ان يكون هذا المكان ممكن ان سلمت عليا ان يكون هذا المكان ان يكون دبا هنا كاين سبع الحجرات انت جبتيهم ولا منين جبتيهم في في سبع كل سوق فيه حجره والله تراب تراب ديال النمل تراب ديال النمل وهاد الثومه هي اللي دارتها وهاد الكتابه هي كتبتها والله العظيم الدجال وسحاره اقسم بالله دي صحاره واش لا وريش اللي ما دي صحاره ولا كاتتاكل اموال الناس مسحاره ولا كاتضحك عليك وكان هذه الشركه دير في ليسباس بواكدا ادي الجسحاره على 90 وتقص الجين يعني داير واحد الطصه معنا غير بس راه بقى... مصبعدين حجره ها هو معي باش نضحك لك راه كاين التموت كاين تمو كاين طرا كن... كن... وكاين وكاين كتاب وتوهين وحشو... و... و... كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم وكاين اسم الله اسم مع ايه اه اه اه الله ما لحزره ما الطراز. شل قدر شلكي. أو اسم ما عندك شروب أو اثنين. هيل ولا بعدي أبي. ويا المعدة. علوم الله ترابش نومة. أتبي حصوليا؟ حاضر. أتبي حصول؟ مرة واحدة. قبل الماضية. أنت قلت شيف كشانتق. ذكرت بيحقون لا ما قاعد. قبل من الشي. لا في نفس الايام لا قبل لا, لا. لا. قبل لا. ما قبل ابدا لا حتى ما يعني هي صوبات لكم الذبيحه هي الاولى يعني. إيه؟ بالنسبه للمحل آه. شويه ديالو شافت قالت لها راه كان اسم الله اهلا ماشي مشكل بكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم ما و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم ألو. ها ها ها ها ها ها في ها ها ها ها يحلم ماذا في الشيء إذا قلقك الشيء أقايا قلقك ستين شخص مراكحة مراكحة مراكحة في عادي بهادي شيء حلا في الطابق شيء حلا في الطابق أنا الشيخ <توسع> <تصفيق> الله يخليك أنا واحد <تصفيق> لقد آه، كانت مزيانه ممكنه من أنا. من الممكنه من الممكنه من أنا من الممكنه في الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه فيها الممكنه من الممكنه من فيها. قبل دبي طليت واحد بس ما حاط شقة داري ولا دارها ولا الممكن غير واحد حب مترية وفيها زيف خطر وزيف حمار هذيك الشيء اللي صلاد أيوة هي جيه جيب له أوكاز تجيب قلت لها أنا وهي مسكينة ليش؟ يعني قلتني متجري يعني متجري وجيها قلتني ضحك وانا بغيت زعما نقدم لها الورد وش حاجه ملقيت زيوفه ما لقيت والو ونهزك الزيوف ومديت ديجا مرا ها شنو الالوان ديال الزيوف واحد احمر واحد اخضر ماعرفتش ها كي مديت ولا بحال هكا كانت ديك السيرابي السيده الصيلابيك كبيره السر ديال بينو بينها هاد السيده هادي بنتها كانت خدامه مع فهد ديال العزيز في مصر في السعوديه سعوديه وبنتها توفات الأم صحبت زيروات أستاذ دابا اسمح هذا هي الشيء شرات ولا أنا كنت كنجيب وهي كسمت فيها هي اللي هي فيها هي اللي عرفكم في الدار وكل شعر بعشريه عشرية وكل بره على برا على خصو بالضروره بالدر باغ ديالاس ماشي بحال راه لازي والله العظيم جيت كضحك هذه غير مجريبه ضحكت عليك اذاتكم ضحكت كيفاش إيش الموسيقى. واش واش غنقول لك ما ما ما قبرتك <تسجد> يا خويا شبيك ما عظيم كقولك كنت... العظيم تشوف يعني العظيم يعني الله لا. لا. لا. لا. لا. تكون تبعتوا هادشي تكون راكم في افلاس افلاس مالي ما عمرو شي نهائيا ما عمرو الشيخ الله يخليك دابا شفتوا انا كنشد ليه ضربتها زعما باش يخرج ليها شي مرا ولا شي حكا بها فيك مرا قولها وفعلا خرجات وحد المرات تهضر وكفاح رجاليه تقول واحد الصوت بحال ديال الفراخ بحال وداكشي قلت لها هي اكثر اه كتستعن بالجن بالجن عندها هي شوفي هادي ساحره هادي باهي كتستعن بالجن فالجن عطاها خبر على ان موجود شيء مخبع فهي ما تقدرش عليه شنو عملت عملت القوه بدات كضرب صافي ولكن طيب بقات خرجت بقات خرجت وكانت حركه الخروج؟ واش فيها حركه خرجت؟ كانت تتوجع ما شدينا حيت هي غبت علينا في الحقيقه شديتها لا وشادها منها ملي كانت كتصرع فيها واش من الحر ديال العصا ولا الله آه. اعلم واخا سول السيره ديالك شنو حسيت كس كانت كتضرب؟ كنت كتضرب كاش حسيت حسيت بحالها خرجات منك؟ ما حسيتش بصراحه ولكن ديك العصا اللي تديها م... م... م... م... كنت ها غيبتي؟ ها ها ها موجودين؟ كنت ها ولكن ها ها ها ها ها ها ها ها شي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مكاين حتى لا ماشي ما تقولش كنت يعني. <تصفيق> <دي جن. مش تصفيق> <بيجن. تصفيق> في الوعي صافي فهمت اذن و انا من في غنمشي ولدي غنمشي انا ولفت هنا اه في الجنيه تكون مسيمه ت كتصلي مزيان فيك <تصفيق> شيطانه آه <جينية ومع>. <تصفيق> يالي مرضاديره لهما ش الأمراض اللي شلو عندك انت انا رجليا وواحد في من المشاكل ما الحجامه ما سمي خليت ده سمي ده سمي ما هي الله اي هذا ندخله نخرج هذا يعني ديما كتبركش صحي وبنسبه وبالنسبة حتى هي قالت لك فيك واحد عاشق مثلا تعرف راه وليك يجي داكشي ساكن تخلف بالصح ما ديك الساحره الساحره قتلك آه. آه. أنتي اه انت اسمك اسمك يعني الساحره اللي قالت الام تاعك ضربتها لا انا الاولى كنت الاولى مزيان وشنو طلع لك الجن طلع فاش جاتي تصاوبو شي رواس ماشي انا اللي كنحقق منفوخ و التكي دابا طلعت لي حتى لا تزيرت حبسات عليها لان أن ليه علاش بدات معاها انا كنت خليهات شطاتو هنا زعما طلع ليها داكشي انا حبسات هادي تقجت وبقات كتشكوشه و داكشي باكي صايب هادما قلت زك على كلامها قالت خير ما اه كنسمع دابا القران عادي ممكن انا قبل كنت نسمع دابا عادي القران كنت باه كيوم ومعها والله كنسى حتى انت ما كاينهاش ما كيضحك لا داكشي اللي كندخلو عندها الكابنيتيش خصك ما كاينش خصك تضحكي اش كنديروا لك بخير ما والو على قبلك وكذا وكذا علاش ما تضحكي الضحكه حزينه اكتئاب بوحدها ها دي قصه دار الراحه مكايناش السعاده الجو يكون خاصكم اللي ألف. مية. أقول لك الامر ما ما مي قالت لك واخا قالت لنا نخدمو البقره خدمناها قالت لك نهار كامل تكون جادا وقالت خدمها انا خدمت خدمتها بقات هي السلام عليكم في جات كودي سيفتات جنون سيفتات هم هم في الباب على القول لي لي الله اعلم المهم عندكم 41 جين من جميع الدول يعني مختلطين وكلهم يهود يعني ماشي كافر يهود كافر يهود نص بحال الهنود بحال بدات وتطلع للسطح وكذا جاميس كون وجميع الصغيره اي حاجه تحيد هادشي شي زان فيهم شي تا هما تحيدو كلشي تحيد الميزان ديالهم طيب دي في الديارو تصاور كلشي انا مني غادي السيده عندنا وكاين دراري وشي فيا بيت شي شي وطيب، اوتيل ديماريت باش تجي توري ليا اش هي تما كنا في يومين كنا تنفسنا شويه وجينا جينا دخلنا الدار منين دخلت الدار وقفت ما حملتهاش مشيت جبت جوج عيالات على بالك الشوكت الموال وهاد الريحه ما بغيتهاش من سمع وكتجيني حاجه خانزه ولكن الدار خصها تسيق واللهيلا جبت ربعة عيال جبت جوج الاولين سيقو كلشي وعطاتها شي, شي. رشان جيت شميتها ثلاثة رشان قلت لها مبقيش ترشيت عمريا مزائي مشيت جبت جوج عيالات لا زعما بحال شي حاجه ما يفوتش القضيه وحلمت بك في الوليديه حلمت بك في, الناس في انا وخوتي ومعايا خاتي اللي جات كدير لكم جاي معايا شحال كتسافر كنا كريم واحد الدار تما والوالد كان يلا فيكم يلا صباحكم معطلين شي شي لا قلت لي صافي صافي خاصكم تحبوا عليا انا الوسط انا ما حيت الواليد ما حيت الدار كنقول لهم سيروا بابا مشى وهو كان بالي معايا خصو يمشي عندو ماشي المهم لبسو غاطو وتمينه غاتيه عندو خالتي قالت لينا ودي خلينا الطار اسير قعد فواحد البيت ما كتلنا لا و مشينا لحقنا على الواليد وقفنا جيك البحر تما ما كاينش انا قبالي مع خالتي او خالتي شقدين ماشي عارف الطار وش و쉽ك هادك قالت لي نراك دير لك وبقى بالي معاهم رجع لي تغنخطف احتفام مشي طلع لينا في الدار كنجري ورجع رجعتني غفلتوني مشيت راه رجع, رجع الدار اللي كاري كنجري كنجري كنجي بشي ديك الجري كنجري ماقدنيش هبطت كنجات على يديها خصني نمشي بسرعه مشي الدري كنجري بحال كنطالب في الدار كنطالب بحال هكا بالدار بغيت عا كنطالب انت ماشي شبقات في الباب بحال هكا كنطالب تجي تحل عليا الباب متع. بحال لازم هز مجرزق كدير ليه بحالك كتشوف فيا كدير ليه بحال هكا وكانو شي طروج هبط منها نمشي واحد تا هو داير لحية بحال كنهبط ونتسم ياك وواحد اخر تا هو داير لحية من البيت اللي فيها هي تا هو بحالا معاك هاد الشوج هدا معاك صحابك صافي هادشي كي ونفس الوقت خرج معا داك السيد واحد الدري صاحبي صديق ديالي كتليه هشام سميتو هشام مثل إتخنقت بالله بونع ما أبي أركن كنتفرج في الفيديوهات صافي ما شاء ما شاء م عفانت تجي تطلع ليه. حتى لي أفهمت. لي باب. أنا, أفهمت. أنا كنت بخير إن شاء الله فرش. إن شاء الله فين الناس شيخ كتلوح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 وهاد السيده من هاد السيده هادي اللي جات من اكادير قالت لي امه اختي هادي كاينه في مراكش قالت لي صافي الله قالت راه فيها بغيت ندير فن وحده راه داكشي اللي عنده توكال ما شافتها سياح سوق ولا بيلات و بلاتي, بلاتي. ملي قالت لي بحال هاد الهضره اختارها جات عندي دابا جاوا هادوك راه ما عندي في الدار دابا مشات عند الطبيب دار لها داك الراديو داكشي الاخيرين قال لها بتي عندك توكال شي باغي يمندي سيتسندي موديك كيطيح هكا قالك ياك غنمشيوا للكونسيرت ها تجيبها معاك خفت ما غاديش بقى تقول معايا ديالها كل شيء قال باغي ولكن قلت لمروان خاصها خاصها موديال حاجه نتعاونوا على جميع دابا كتقولي سرطان في السرطان دابا كتقولي كلمات حكا لها شي, شي في الداخل دابا بان في الاول يلاه بان عافت بزاف في ديال في واحد النهار دابا ساكنين هنايا ديال ديال فاطمه واحد موين بيضه طلعت الله باش انا والله اعلم بيضه لا بيضه آه جات هادي خرجت هزاتها في دارنا ما داكشي داكشي ولكن مني مني هاد الهضره خرجت شيء بيضه انا آه قلت غتكون من اللي حط وهاد اللي دابا وقال راه الدار على ثلاثه مراكش طجت شكون هي قالت لها؟ قالت لها قالت لها إلا مشتتكمش نفس هاد مريضة الإنسان وهي دار ملي قربني تزير تغير على ولادها دول فرنسا ما تعدهم حيدت جوج حيدت زبطهم على زعمت والله اعلم والله <تصفيق> اعلم <تصفيق> انا مؤخرا عقلي راه تربي مش ناعس ليه هذا ما ديرت قلت لي صاحبي قال لي قلت لي دير بالي جي شي حد منيك دير لي بحالك ما <تصفيق> نعقدش هادشي ما كاينش يا ودي ما ولكن انا شيخنا واحد القضيه غنقولها لك هذه باش هادي جاتها كاينه باش جات لي عند واحد الدري سميتو يوسف ودرت جميع تحريات يعني خدمت لا ميموار الجزائري باش نعرف نيوجاد داكشي ماشي بلاص هي ماكتعرفهاش المهم <تصفيق> يعني واش كمن سبب هذا اللي عطوها السميه اكملت قالت لي هادي جات يوسف ما جاتش يولدك قالت لي في الدومين يرك كراو دي دي راه واحد السيده شداه بنات الليل في مراكش شداتو وربطتيه وكتسحر ليه وكتلفه انا هو كان مسافر جيت غادي ندور في شي فاق في شي شارع لا نيجا جا غا برايم تيمشي لمراكش قبل اج قبل يومين آه بغا يمشي لمراكش بشا قال آه لي غنمشي انا وياك قال لي لا بابا سيبو واحد غنمشي بوحدي حد. حد حدا بجوج قال ديزوليه منك بشا مني بشا انا ما انا ما فراسي وال اختي صار سيدي من جنب مراش داك التليفون كان غادي نمشي خصك تجي وتجي تخدم ولاجع البراكه راح نخلص تيمحاد فعلا جا اللي هي اليوم كنت جا فحاله مع سي وين ما ناتصلت بيا انا سمعت ديك الهضره مع سي ود راس يديها بارك دامي نجيت بارك دامي ليه كيديرها بحال هكا انا كنشوف ليه انا قالت كي لي سكينة آه قالت لي سحر ليه. نديك وراح اتخرج لي يعني. وراه غادي وادي و باغا ديه وغادي يديه انا قلت له كيف غادي يديه دري باغي صغير يعني. وكدا و بالثلاثه اللي شو با يقبلها يعني هذا راه غادي يموت واش غيطرا ليه واش غيجي عندنا ندير اختصار قلت ليها شكينا كاينه كاين قال لي بابا تشيك ابصح تشيك قال لي هو تنشوف عندش تنشوفو تشي وتقول لي شي مسائل اخرى درتها كيوه جات داك يهضروا عليا دا, دا شي جاتو اجداد قالت لي السجيه الصغيره دياله شاجت الصوره صوره من التلفزه داك اللي حتى يوميا جوج تخليني تطلع الصباح تصوني دوز لي دوزات لي باش يجاوب ماشي هي ممتاكسي. انا بس لوش بس قالت لي وما كانش هاو يجي وجهك مشيت ديرو ما ترك مراكش هو واش كعرفها ولا الله اعلم انا ما عارف على كل حال قلت له دابا الحمد لله تري خليه وكذا قالت لي ما ان شاء الله غانصوب وغاندردا وبردات السيد ما بقاش كتصل به ايه؟ ودري ولا مو مال دابا ولا مزيان وحبس ما بقاش كيحمل كاع ليالي ايه داباو نهائيا انا بغيت نزرب عليه نزوجو باش نهني راسي من داك شدت آه السول ديالو ما عادش فيها في والدريه شنو اسمح انا ما شي شيخ ولا شي حاجه كنقول انا شنو عمر انا غنمشي عند هنايا كاين شي قوه تحيدهم على الفكره ديالك لا مروان ماشي قالت لهم ديال الجوج ماشي رسميين كيمشيو وكيجيو وكيجيو يعني هما خارجين كي غادي تحيدهم ميمكنش قالت كانوا من يكونوا قالت لك انا غنخدم وغادي نحضيك حضي هو الله سبحانه وتعالى من يحضروا فيك يخرجوا هادشي اللي قالت صراحي يعني يوكله قلنا انا قلت لي يخليه قلت يا الشيخ عاود حمو قلت لي خليه, خليه رزو والعاشقه قلت لي يا كنتي ناعس وجوحي دون دون انا بقى انا هو هو انا هو انا جايك لا وعاود لي اذكر الحلمه لا داك شي يترك في الحانوت اه اه شي ربعي يعني انا من اول ما رجيش عندك تبتلت من السلالة باب ومليش تشتي الطرق دين هاد السيد هذاك اللي غير كان جا ديك يا بايلجنس المهم كيدير اش مكاينه اللي ما عندو قوتو اللي يشوف النور تبارك الله والوجع كيدير ديال السي ديال هو كيصلي الفجر وكيجي وحده هي ماكيا وما والله هي هي شي حوايج حكاتو ليكم راه كاينين لك كيفاش باش لأن ملي كيرتقي الساحل لواحد الدرجة كيولو كيخدمو مع الكبار تماما أنا نحكي لك حيت ملي حكاتك على الساحر ديال مراكش راه تكلمت بالأمور ماشي ديالها هي تماما الأمور كتجيها الشيطان يوحي إليها كيوقف لي الكلام كيعطيها كلام في ودنيها الكلام وهادشي ماشي جديد أخبر به النبي, النبي صلى الله عليه وسلم خاصنا غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الساحر له شياطين كيعود شيطان كبير يسرق السمع دابا كاينين جوج د الحوايج علا هاد السيدة هادي تكون عندها درجة كبيرة ولكن ماشي درجة كبيرة نقولك علاش حيت لو كانت عندها الدرجة الكبيرة غتربطهم ساحرة باليقين كتستعمل اللدون كتستعمل كتابة القران بطريقتينو تقولك جاب الحجارة كذبحتو ليها شحال من مرة كتجيك بالامور اللي هي غيبية هادي داخلة في عالم ديال الشعوذة وليس السحر شنو عندها؟ اول شيء اللي قبل نتا كت... كتعمل بما يسمى بالقارين كل واحد فينا عنده قارين اي انسان انا عندي قارين انت عندك قارين النبي عنده قارين كل انسان عنده قارين هذا القارين يعرف كل شيء قمتي به ولهذا و... ولدك قال لك انا بدي حواجبتهم انا زورا مياه في احنا زورا شيحوش شي حوايج السر وكيعرفهم غير الله القارن كيعرفهم علاش عارف يعرفهم كي لانه هو إنه عايش معك خدت الحمام معك سافرتي معك كنتي في السماء معك كنتي في الارض معك في ربحها معك شلوك هذا القارن هو عباره عن شيطان وخا يكون انسان صالح كي تكون الله ويصلي القمله معه غير انت كتغلب عليه بذكر الله النبي سالت منى اش سويت النبي صلى الله عليه وسلم واش حتى انت معك القارين قال لها حتى انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم العلماء قالوا جوج الاقوال قال لك كان كافر واسلم وكلي قال لك لا القارين لا يؤمن ولكن النبي سلم من الشر ديالو فولى لا يدل الا على الخير اذا كل مخلوق منا عنده قارين ماشي كيوقع عند الساحه انت كانت مثلا الساحة جيت عندكم تقول لك انت عندك وعندك وعندك الشياطين ماشي هي الشياطين اللي عندها كبار يتكلمون مع القرين والقرين يجيبهم وهادشي هذا عالم غيبي كاين واحد الاتصال انا مكنشوفوش انا كتشوفني انا كنشوفك ولكن دياولي مك... دياولي وديولك مك... ما كنشوفهمش فدياولي كيتكلموا مع من مع مع ديالك ديالك كيجاوبهم كيعطيهم مثلا المعلومة كاملة. هما كيشدوا كيعطيوها لي في كيتكلم بها. في البلاصة ماكينش التسالية، في البلاصة داكشي خدام. فاش يقول الإنسان يقول والله إلا أنا ضربتها قاطعة، ولكن باش تعرف هذا في طريق الكفر، كيقول وحنا خاص من ها. خاص من له وحنا عطيناك المعلومة، ولكن حنا خاصنا المرفودة. إذا عطيتك المعلومة، خاصنا المقابل عليها هو الدم، هو الذبح. إذا كينشرك شرك لإرضاء الشياطين ماشي ملائكة. أو مش المسلم اللي يرضى اللي جنال الشياطين باش يعطيوها المعلومة لان يعني قطعت الصيلة وما غدتهم شو من البرجي مرغبة ديالهم ما يخدموش معها وغايت عليها